נניח שאנחנו מתכוונים לשלוח חפץ לאוויר בזווית מסוימת, נניח שהמהירות של זה היא S, והזווית שבה אנחנו שולחים, הזווית מעל האופק, היא תטא. מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, זה למצוא כמה רחוק החפץ הזה ינוע כפונקציה של הזווית, וכפונקציה של המהירות, אך אנחנו מניחים שנתונה לנו המהירות, כאילו זה נתון קבוע. אם כך, אם זו ההנחה, אנחנו רוצים למצוא כמה רחוק ינוע החפץ הזה. אפשר לדמיין שזה ינוע במסלול פרבולי, והנחת באיזושהי נקודה כאן. נכון? כמו בציור. אם זה מרחק 0, נוכל לקרוא למרחק הזה D. בכל פעם שאתם פותרים בעיה כזאת, שבה אנחנו יורים משהו באוויר בזווית, הצעד הראשון יהיה לפרק את הוקטור הזה. זכרו, ווקטור זה משהו עם גודל וכיוון. הגודל... זה S, אולי זה ברגל לשנייה או מי לשעה, והכיוון זה תטא, לכן אם יש לנו S ותטא נקבל וקטור לכן מה שנרצה לעשות זה לפרק את הוקטור הזה קודם למרכיבים האנכיים והאופקיים ואז להתעסק אתם בנפרד, אחד עוזר להבין כמה זמן יישא באוויר, והמרכיב השני עוזר לנו לדעת כמה רחוק ננוע לכן כדאי שצייר פה גדולה של הוקטור שלנו אז הנה אותו פה בצהוב בגדול, שוב הגודל של הווקטור הזה זה S, אפשר לחשוב על האורך של החץ הזה כ-S, והזווית היא תטא. הזווית עם היא תטא. על מנת לפרק את זה למרכיבים האופקיים וההנחיים, נצייר כאן משולש ישר זווית, ונשתמש ביחס את ארגונומטרי הבסיסי. בואו נעשה את זה. כאן היא הקרקע, נוכל להטיל קו הנחי מקצה החץ הזה, כדי uh, להשלין למשולש, לבנות משולש ישר זווית, ו'אורח' של, או הגודל של הרכיב האנכי של המהירות שלנו, יהיה האורך הזה. נכון? זה יהיה, אפשר לדמיין שהאורך של זה יהיה המהירות האנכית שלנו. זו המהירות האנכית. אולי נקרא לזה פשוט אה, אה, ככה, Sv. וזה כאן האורך של החלק הזה של המשולש, נעשה את זה בצבע אחר אולי. האורך של חלק הזה של המשולש יהיה המהירות האופקית או הרכיב אה, של המהירות בכיוון האופקי. אנחנו משתמשים במונח מהירות כדי לציין גם גודל של המהירות וגם כיוון. לעתים חושבים על מהירות רק גודל של המהירות. הגודל בצד הזה יהיה המ�הירות האופקית, כן? על מנת למצוא נשתמש ביחסים הטריגונומטריים ח בסיסיים. יש לנו משולש ישר זווית, זה היתר, נוכל לרשום סינוס, קוסינוס, טנגנס, כאן, נרשום את זה בצהוב, סינוס, קוסינוס וטנגנס, זה קיצורים שעוזרים לזכור מה ליד זה מציין לנו שסינוס זה מול היתר, קוסינוס זה בסמוך מעל היתר, וסינוס. Tangents זה בסמוך לצלע מימול. נראה מה נוכל לעשות, אנחנו מניחים שאנחנו יודעים מה זה תטא, אנחנו יודעים מה זה S, אנחנו רוצים למצוא מה הרכיבים האנכיים והאופקיים. מה יהיה הרכיב האנכי? הרכיב האנכי זה מול התטא, נכון? ולכן אנחנו יודעים שנוכל להשתמש בסינוס, כי זה מתעסק עם הצלע שממול והיתר. ופונקציה סינוס מציינת לנו הסינוס של תטא, למעשה נעשה את זה בירוק, משום שאנחנו עושים את כל מה שאנכי בירוק, נהיה קביעים. סינוס של תטא יהיה שווה לצלע מימול, צלע מימול, שזה הגודל של המהירות האנכית, הצד ממול זה הצד הזה, כן? מעל, מעל היתר. היתר זה המהירות S. אם אנחנו רוצים לפתור עביר המהירות האנכית, או הרחיב האנכי של שלנו, נכפיל את שני האגפים של המשוואה ב-S. נקבל S כפול סינוס של תטא, שווה לרכיב ההנחי של המהירות שלנו S, כפול סינוס של תטא. כעת לרכיב האופקי, נעשה את אותו דבר, אנחנו לא נשלמש בסינוס, הפעם זה סמוך לזווית, נכון? אז קוסינוס מתעסק עם הצד הסמוך והיתר. נוכל להגיד שקוסינוס של תטא, קוסינוס תטא, שווה לצד הסמוך לזווית, זו המהירות, זו המהירות האופקית, מעל היתר. היתר זה האורך הזה, S. אם נרצה למצוא את המהירות האופקית, או את הרכיב האופקי, או את הגודל של הרכיב האופקי, פשוט נכפיל את שני הגפים s, s של תטא, שווה לרכיב האופקי, כי את אנחנו יודעים כמה מהר אנחנו נעים בכיוון הזה, נכון? ברכיב האופקי. אנחנו יודעים שזה יהיה s כפול קוסינוס של ת Actor. ואנחנו יודעים בכיווןkey, של תטא. כעת לאחר שפירקנו את זה לשני הרכיבים, אנחנו מוכנים למצוא כמה זמן נשאה באוויר.